جد عني الخال وتموت لي وتمودري لي ما تغني لي ساعة تلوى وساعة هدري ساعة بيهم ساعة مدري اللي ما يسوى ساعة عمري ثار القلب مبيوق فوقه والوايق مشلع عروقه يا فشلة ينكسر سوقه سوقه سوقه حطيت فصعين بشليلي <تصفيق> جيب لي يقومني على حالي يا طلبة المغرب ثجيله وما ظل واحد واشتكي اشتكيلة اشتكي له اها المغرب يتهم العيني ولا واحد منكم يجيني هاي ابو اليوم اشيل الهب ونيني <تصفيق> حاسب جفاكم لحظه لحظه جاي اصبع يوجع وعضى اذ قرضيت الشوك قرضى قرضى المثل كل من وحظه والله كلمه نوح الله اخاخ خليت حملو قلقليته ما ظل واحد ما نخيته نخيته حتى العليل العتب انا نخيته مسودا مسودا مسودا بويا مسودا واريد احباب قلبي كي سيد فاضل العرداوي أنت وخطارك تزبيهم يا قلبك لها ختولي السادة العرض تزبيهم <تصفيق> يا قلبك لها ختولي العليا بظهر يحجي هنا أنا شي سوي تزبيهم كل خاتولي خاتولي اخذ العبودي علي اب ظهري هنا, هنا انا شي سوي هنا انا شي يسوي العرذاوي ما حشمت خوان يوم على عازه كرر العرض ويلك حتى الحبل شاريه مال الجنازه مالي جينا مالي جنان حتى العيب الشاري حتى العيب الشاري مالي جنان ويلا هو, ويلا. ويلا هو ويلا. اسمع هاي التحية هاي للعريس للعبوده بعد العبوده العبوده مطلوبين على الستيج العبوده وزلمه العبوده وزلمه العبوده ملحوظ على الستيج خواله تجي هنا وينهم؟ مطلوب علمي يريدك العريس مواني والله العريس يريدك اي اكيد العبودي قوم هنا عمي العبوده الخمري الخمري يعني الجيش عمي مطلوب تعال عمي العبودة تعال هنا شين تفضل لي هاي آه للبوي لا ريدك ولا ريد إيه القليط من عاله طلاب يا اللي عندك شبيه بيك عند الظل الباب الظال احكي شام العامري شبك يا عد الله يا رينك من عينك شبيه بي يا العين عشبيه عبد الله العري وانا هواه ويلاه هو ويلاه هواه ويلاه ايش هذا الغالي مشوارف حبيبي خاخا ولك طق قلبي العساوي طق قلبه اشتاقيه رح تنشدد حيضلع نزي تشويلات <تصفيق> ماعاد <ومع اترار> عيساوي. <تصفيق> ابو الدواعش <تصفيق> العالم. سعادته العموده طق قلبه اشتاقيه رح تنشدد ولك ذي ما مر عليك هواي ما مر عليك هواي تضوي بالليل وقت امشي بالليل يا ما مر عليك هواي ما مر عليك هواي يا تمشي بالليل أه يا تمشي بالليل هي قلبي وشتاقي بوية I'm let's sit موسيقى و هنا صالغ غيابية الكلمة موسيقى الدنيا معلمتنا اللي لنسوي زلمة وهنا الصالح في الغيابي يتمنى الكلمة كلمة وحنا الدنيا معلمتنا الشد اللي يشوي السلمة ايه ادخل منطقة تمشي بصعدي حاول مرة جرب صحدي في المنطقة تتبشى بصعدي حاول مرة تجرب صحدي حاول مرة تجرب صحدي وحنا البخة توداني <تصفيق> وما حد مشى انا وحنا واحنا اللي ومحد وما حد مشى انا وانا جاي وتاليته جاي يوقف ويقابلني اونا مرة رجل رجل وهنا انا سالف في <تصفيق> الرياض يتمنى قد لا في <تصفيق> <تصفيق> لكن درع عميج انا بلا فايدة، انا صاح اشتاق لك واكره غيابك شفت وغيشتوني حضرت جنابك انا صاح اشتاق لك يا غيابك I need to wrist شفت ويل جمري حضرك حاسب حسابك صاح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 يعني ديو محمد I'm <laughs> you اعلان ابو عيسى جمالية للاري آه. جمواليه الف هلا والله شكراً العريس وين وين جماعتك وين اوه عريس الغالي الخطار اكيد اكيد هاي تحية من العريس زيد العسدي بني عامر شلع البو عامر عراس بني عامر <تصفيق> البو عامر وعلي بن رعد يعني على الشبل شبل عامر عمام العريس بعد الشبل. شبل العيسى وحد العيسى العيسى بعد العيسى هذا العيساوي وينك يا علي العيساوي العيساوي هذا العيساوي شدوه للعريس اليوم اليوم لو يوم يصبر يا صبر ويا الصبر ويا الصبر ما جفيت وياك جافيني جافيني انا شاتل نروح لك بيد الشتاء بيد الشتاء بيد الشتاء وغير ما يك لا تضني رويني أنا شاسن روحي لك بيد الشتاين بيد الشتاين بيد الشتاين وغير ما يك لا تبن يرويني دردها وين ماخذها؟ تردى والله تبردها وين ماخذها؟ تردى والله تبردها تردى شدوها شدوها العريس وجماعة العريس والله والله والله والله الله والله والله والله والله أنا أروح لبيروت وأرمي حالي من الصخرة أنا حبي عذبني خلنا القلب حصل وطرأ ترى ترى ترى ترى <تصفيق> ابنه تظرف علي كانت نريدك هي ابنه تظرف علي تدري بيها ما اشبع من بنيه لبنيه ترى ترى ترى العيون الوفاء زلم الوفاء واحد واحد, واحد واحد زلم الوفاء على الرأس. الوفاء والوفاء العيون بعض ارقام وجيش عمي ارقام وجيش عمي زين الوفاء وقطع عمي تحيه لصاحب السورنت مالك زفه شدوها اهلا اهلا هاي من داعش ابو الدواعش احلى تحيه لمصطفى العيساوي اكيد علي العيساوي معانا العيساوي أبو كرار العساوي كلال عيسى عراس حيدر مرتضى سعد أحمد عبد الله رصة وحمية فيكم. عليك <تصفيق> عليك عليك شل كبينا حنا نشوا شل كبينا حنا نشوا شل كبينا حنا نشوا شل كبينا هوا الناس يسولف فيه <تصفيق> اسمك عيشاوي كل الناس يسولف فيه اسمك عيشاوي كل الناس يسولف فيه اسمك عيشاوي وهاي العريس عن هاي الرادها وهاي اتمناها بنت الشيخ لبن شيخ جبناها بنت الشيخ لبن شيخ جبناها هاي الرادها وهاي اتمناها بنت الشيخ لبن شيخ جبناها هاي الرادها وهاي اتمناها الشيخ ابن شيخ ابنها جبنا له ضوء العين هذا العرس منين جبنا له ضوء العين هذا مهر خلص منين هاي الرادة هاي الثمنه شي وي الهيبه مبارك عرسك يا الهيبة <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> مبارك ويا الهيبه مبارك عرسك يا الهيبه مبارك عرسك هلو وطش ولايه خبر عرسك يا المرتب هيل وطش بن ولايه خبر عرسك يا العبود العبوديه عبود عبود ابويا المحاميين وين عمام العريس وينهم ما شفناهم؟ وينهم خوال العريس وينهم ما شفناهم؟ يقولون هذا شارب مايل عماره يقولون هذا شارب مايل عماره يا المحبوب قوم وياي فد واشوف نجاره يقولون، اصحى تحية تحية عمام العريس وينهم؟ خوال العريس وينهم؟ لابو ساكر خصيصاً وينهم؟ سيد ون... موسى الورد شو باش؟ <تصفيق> <تصفيق> ايه الشوق بويا الشوق غدني رودي ما يرضي يهدني شوق بويا الشوق غدني رودي ما يرضي يهدني <تصفيق> جاب وش الله علي بدري ويا نيرين بيا جابا وش دلا علي ويهل الردن اقلب الله عين عبوده وبعد عبوده والعريس الغالي هي العريس الخطارة شمر والعزم عمر والفتلة يا بصراوي هذا العند عبد الله يا مصراوي وقل له اسم الله يا بصراوي شد حلو حبيته يا بصراوي شد حلو حبيته يا بصراوي روح يا علاوي يا علاوي شدوا العريس حل حل <تصفيق> يا بصراوي اوقع و اقلك اعيده يا عساوي